Dobrodošli v moji Godafooda YouTube kuhinji. Jaz sem Ana. In tukaj se bomo srečevali vsak mesec, tako da pritisem na subscribe gumbek, da često ne zamodiš. Danes pa vam bom pokazala, kako lahko pripravite svojim gostom res ful ful ful sladico iz vse kaše in domače karamele. Jaz si zato pravim kaša mela. Zdaj, moja šamela lahko nadomesti vse sorte obrokov. Lahko je zajtrk, lahko je malica, lahko je sladica za pokosilo in ena izmed glavnih sestavin je tudi tole. Tako da lahko nadomesti tudi jutranjo kavico. Okej, okay, mogoče ne ravno kavice, no. Večina akcije se bo zgodila v tem sekljanjiku, Najprej vzamemo 100 gramov osednih kosmičev in jih zmeljamo do filikov. Tem obogim kosmičom sem res pulj dolg časa delala ogromno krivico, ker res niso najbolj fotogenični, ampak zdaj, ko sem poskusila pa v tej sladici, jih tlačim res čisto vse posled. Dodamo 3 žlice semen chia eno kakava v prahu, ščep soli, ter vse skupaj dobro premešamo. Evo, suhe sestavine so ready, zdaj moramo dati pa še mokre. Tole je mandljev napitek. Ej, a ve kdo, zakaj ste reče, mandljev napitek, ne mandljevo mleko? Zato, ker mandljev ne mozdeš. ha, <laughs> No, dodati je treba deci in pol mandljevga napitka. Dodamo še dve žlici javorjevega sirupa. In čas je za kavico! Za tako živaško kavo bo treba še malo počakati. Za dve porci kašamele potrebujete približno 2 decilitra kave. Jaz sem skuhala kar turško, vi pa posvoje. Napišite mi spodaj v komentarje, kakšno kavo najraje pijete vi. In vse skupaj dobro premešamo. Z mes nadevamo dva kozarca. Vse skupaj postavimo hladilnik, lahko za približno eno uro, ali pa tam postite čez noč. Uf, smo že skoraj pri koncu. Manjka nam samo še karamela. Če bi vedela, da si jo lahko pripravim kar doma, bi morala svoj jutrani krok teka kar konkretno podaljšati. V ponev 100 g rjavega sladkorja in počakajte, da se stopi. Ne mešajte. Ko se sladkor stopi, dodajte 45 g na koščke narezanega masla in mešajte nekaj minut. Na koncu dodajte še deci sladke smetane in vse skupaj še enkrat na hitro premešajte. Karamelo odstavite, vanjo vmešajte še dve žlici javarjevega Za piko na i, lahko po vrhu potresete še kokosovo moko in dodate koščke jagod. Kdo ja. Ja. ja. Izvoli. Hvala lepa. In? Je dobro. ja mi. Hvala sem, ki ste si recept pogledali do konca. Zelo bom vesela če ga tudi sami preizkusite in mi javite, če vam je všeč, oziroma če vam ta šlo kaj narobe. Še bolj bom pa vesela, če se naročite na tale kanal, ga lajkate in se vidimo na preminutje. Čau!